Їжа, ліки та засоби особистої гігієни. У Миколаєві волонтери роздали гуманітарну допомогу сім'ям, які перебувають на обліку в одному з інклюзивних товариств. Мінівен з причипом. Черга сформувалась ще до приїзду. Всі, хто вже несе 15 кілограмові коробки, реєструвалися заздалегідь. Пакунки двох типів. Ці пакунки є двох видів. Це є перші сімейні набори. Гуманітарні допомоги продуктові. На кожній коробці є список цих е, засобів, які там знаходяться, продуктів, які можна перелічити. І другий набір – це є м, набір гюєн для сім'ї. Адже такий час сьогодні у нас в Миколаївському гюєнні теж стоїть не на останньому місці. Бічка... Е, то вже треба, тоби сахар, тушонки, бистра приготування, макарони, пущенка. Ну я благодарна чай. Я благодарна за таку допомогу, яка зараз в цей нужна нашим дітям, нашим сім'ям. гліб з Дарією прийшли за продуктами. Хлопець тримає два пакунки за п'ять хвилин. Гліба пересадять в автівку, а візок покладуть до багажника. Дуже задоволена. Бо батьки в мене не роботу потеряли, тому будь-яка допомога нам дуже... Ми зараз з сином добытчики, скажімо так, з цієї сім'ї. Дуже доволі, дякую вам большое за такі набори. Неожиданно, знали би не брали би ребенка, а взяли би тачку. У фонді «Усмішка дитини» на обліку близько двох сотень сімей. Діти з унобовідностями одразу много гуртології. Діти з інвалідністю, датності. Є у нас дітки з аутизмом, є у нас дітки з дітким серебральним паралічом, ну і багато-магато-магато. З понад 200 сімей в місті залишилась чверть, говорить Вікторія. Сьогодні роздали допомогу всім, хто прийшов з документами. Марія Савицька, Олександр Гордієнко, Новини на Суспільному. Миколаїв.